Ste že pripravljeni na praznike? Brez skrbi, tudi če še niste, vam bom jaz v tem video pokazala, kako lahko poskrbite za vaše najbolj trajnostno darilo. Pokazala vam bom, kaj lahko naredite kar doma, ali pa poskrbite za kupljeno trajnostno darilo. Kaj, da kar začnimo? Večkrat podarjam, kako pomembno mi je, da imam balkonski vrt, da imam kakšno gredico za zelišči in za čimbami, ampak ne samo za našo uporabo, domačo uporabo, ampak tudi za kakšno darilo. Tako da zelišča za čimbe lahko pripravite na enostaven način kot darilo. Lahko jih uporabite takole, da jih v označite, zato da bo obdarovanec vedel, kaj bo prejel. In... Tako je to lahko eno izvrstno darilo. Lahko pa pač skombinirate več kozarčkov z ločenimi čaj. Uporabite, kar imate. Lahko je to bazilika, timijan, lahko je to bz, ki ste ga nabrali, posušili. V bistvu, lahko uporabite karkoli. In jaz vedno poudarjam, da je ponovna uporaba steklenih kozarcev tista najboljša, ker na steklen kozarec lahko kaj narišete, lahko z alkoholnim flomastrom kaj napišete, lahko ga okrasite po svoje. In notri samo predstavite svoje čaje, ki jih imate doma, ki ste jih nabrali in posušili. Lahko so to čaji, lahko so pa to zelišča, kot je recimo Bazilika. Še eno prav posebno darilo, ki ga lahko izvedete kar vsi v vaši družini pa je priprava piškotov in sicer peka domačih piškotov. Te lahko date v kozarec, lahko jih date v neko drugo posodo in to, da nekaj naredimo sami, to je nekaj najbolj pomembnega, ker damo svojo energijo in svoj čas v darilo. Mi za modelčke uporabljamo tiste, ki so namenski modelčki in pa tudi tiste, ki smo jih dobili pri raznih kompletih s plastelinom. Tako da uporabite karkoli imate in pustite otrokom, da čim več ustvarjajo. Tudi valjajo in dejansko pomagajo pri peki piškotov, ker in bo od tega še največ ustali. Takole kozarc pripravimo, notri izložimo piškotke in jih potem podarimo priškotke ločeno ali pa jih damo v košarico dobrod. Žujem darila, ki so uporabna, ki jih uporabimo, ki jih ne zavržemo oziroma se na njih ne bo nabiral prah in da bojo ostala na policiji. Zato se mi zdi gajbica, taka gajbica dobrod, jaz temu rečem, nekaj najboljšega, kar lahko podarimo nekomu, ker vanjo lahko kombiniramo različne izdelke, različne stvari, ki bojo našemu obdarovancu oziroma obdarovanki je najbolj všeč. Jaz imam rada te vrečke, ker jih obdarovanec na to kasneje še enkrat lahko uporabi pri nakupu, vedno večkrat. Uporabne so tudi za marsike drugega, tudi za pranje občutljivega perila. Tam tudi kakšne piškote, ki smo jih spekli doma. In pa nekaj, kar pridelujem tudi sama in sicer v rastlinjaku, in to so tele gobice, ki so trajnostne, to je v bistvu lupa buča, iz katerej nastala gobica, ki jo lahko prerežemo in imamo dve gobici za pomivanje posode ali pa uporabljamo celo za umivanje telesa. Darila so primerna tako za praznične dni, ho, ho, ho, kot za tiste običajne praznike, ki jih praznujemo v brojsnih dnevih. Tako da ideje lahko uporabite kadarkoli. Zdaj me pa zanima, kaj bi vi dodali v gajbicu Dobrot, In kaj bi radi vi prejeli v Gajbici Dobrot? Dajte mi napisati komentarje spodaj, da vidim, kaj vam je najbolj všeč in kaj bi vas razveselilo v teli slastni slasni Gajbici. Mi se pa gledamo naslednjič v bolje za okolje. Čau, čau!